Då verkar alla som är här vara anmälda, eh, och innan jag förklarar dagens sammanträde för öppnat så vill jag säga ett par ord. Igår den 23 april så var det Vartsboksdagen och vi ville uppmärksamma detta för oss invånare och dess besökare. Och har ni inte sett detta så, att så tar jag gärna ett varv till torget utanför Rosenberg och beskådar den buske som är full med boktips från Rågens skolens ettor eller ta ett varv i rundellen vid Lidl och se de vackra utsmyckningarna som är gjorda där. Och så vill jag passa på att rikta ett stort tack till Rågenskolen 1 och Tekniska kontoret som gjort detta möjligt. Efter dessa ord är sagda så vill jag härmed, härmed hälsa er alla välkomna till dagens sammanträde med kommunfullmäktige. Jag förklarar härmed sammanträdet för öppnat. Punkt 2, godkännande av kallelse. Kön jag också om sammanträdet har anslaget på kommunens anslagstavla den 11 april 2023 och senst i kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag var jämte till kännagivande om sammanträdet vart infört i Hälsmårsdagblad och Norra Skånes tidningar den 14 april. Jag frågar kommunfullmäktige om vi kan godkänna kallelsen. Då går vi vidare till nästa ärende som är upprop på ledamöter och tjänstgörande ersättare. Och Linda, har vi fått in alla? Vi provar, då har vi tjänstgörande ikväll, Peter Lindberg, Ronny Sandberg, Vivica Andreasson, Anneli Savin, Witten Mortensson, Roger Nilsen, jag har inte noterat att Rikard Mattsson är här. Stämmer, då ska vi ha en ersättare till honom. Göran Sjöberg är inte här, så det blir Anna-Lena Olsson som får gå in och tjänstgöra. På den Delen. Sen har vi Menaid Nocic, Rolf Lundqvist, Isabella Janko är inte närvarande, Dafina Lugici är här, tjänstgörande, Janet Norbäck är sjuk, Klara Holmén tjänstgörande, Harry Rosqvist, Muratus Balci, Nils Göran Nilsson, för Rickard Ridvall så frågar jag om Florian Bogose är här. Ja, ja tjänstgörande. Och så med Gunilla Pellinen, Martin Sjöström, Petra Jansdotter, Lucy Glinka, Marika Lindberg, Joachim Sandberg, Ottman Altawalve. För Hampus-Savin så undrar jag om Hampus-Svensson är här. Nej, Nej Marcus Möller. Nej. Sten Hugoson. Ja. Tjänstgör. Linda Marie och Glenn Pettersson. Malin Karlsson är inte här. Amelie Stenqvist tjänstgör. Sen har vi Mikael Mortensson, Stefan Ekberg, för Bengt Nilsson så är det Ulf Söderström tjänstgörande. Och sist men inte minst Magnus Johansson också tjänstgörande ikväll. Jag har även noterat närvaro från Annika Fink, Barbro Nilsen, Bodil Hellberg, Klara Holmen, ja hon är redan där, Eva Nilsson, inte här, Filip Ekström, Gunvar Ekstrand, och Johan Strand, Mattias Strand, Ola Nilsson, Sven Olsson och Thomas Fredriksson. Någon som inte blivit uppropad. Då går vi vidare till nästa ärende som godkännande av föredragningslistan. Ni har fått utskickat den dagordning som vi kommer att arbeta efter idag. Under eventuella avsägelse och val läggs följande ärenden till. Vi har fått in en avsägelse från Jim Fri från Moderaterna avsände platsen som ledamot i bildningsnämnden. Samt att vi har fått in en avsägelse från Malin Karsen, Moderaterna avsände platsen som ersätter i bildningsnämnden. Under eventuella nyinkomna frågor läggs följande ärenden till, vi har fått in en fråga från Åsa Holmén från Liberalerna, ställt till kommunstyrelsens ordförande gällande kultur- och fritidsnämnden kompensatoriska uppdrag. Under eventuella nyinkomna interpellationer läggs följande ärenden till, vi har fått in en interpellation från Åsa Holmén ställt till kommunstyrelsens ordförande gällande avstängningen av Trädgårdsgatan. Under nyinkomna motioner så har vi inte fått in några så den stryker vi. Och då frågar jag kommunfullmäktige, kan vi med dessa ändringar godkänna fördagslistan? Ja. Då går vi vidare till nästa ärende som är val justera av dagens protokoll, justeringen kommer att ske digitalt senast torsdagen den 27 april klockan 16.00. Eventuella protokollsanteckningar eller reservationer ska vara på plats senast 27 april klockan 12.00. Jag lämnar ordet fritt. Jag har begärt ordet. Tack för ordet. Magnus Johansson. Kan vi utse Peter Lindberg och Magnus Johansson till justera av dagens protokoll? Ja. Då har vi kommit till punkten 6, vid varje fullmäktigesammanträde försöker vi få hit en representant från verksamheterna för att dessa ska få informera om sitt arbete Årstorp ingår tillsammans med Klippan, Bjuv och Parstorp i den gemensamma överförmyndarnämnd som utgår från Parstors kommun Till detta tillfälle har överförmyndarchefen Josefin Parsson bjudit in för att informera om den gemensamma nämndens arbete och till hennes hjälp har hon även Pernilla Nilsen. Så vi välkomnar fram Josefin och Pernilla. Hej, tack så mycket för inbjudan, det är väldigt, väldigt trevligt att få komma hit. Josefin Persson heter jag och jag är överförmyndarchef för våra fyra kommuner här som då är Åsdorp tillsammans med Perstorp, Klippan och Bjuv. Och vi har ju haft en gemensam samverkan sedan 2018 och 2019 så kom ju ni från Åsdorp med i det här projektet också. Ska vi se om jag får rätt på den här datorn, Så gjorde man, japp. Tack. Ja, överförmyndarnämnden då, vi är ju en myndighet inom kommunen, så det är en myndighetsutövning som vi ägnar oss åt. Och det som vi kontrollerar så att säga, det är ju våra ställföreträdare, det vill säga de som är goda män och förvaltare. Vi har inte så där mycket kontakt med de personerna som får hjälp av en god man eller förvaltare, de som vi kallar för huvudmän utan det är främst med våra ställföreträdare då. Och vi kontrollerar dem, det är det vi gör med vår myndighetsutövning. Vi säkerställer att de gör det de är skyldiga att göra och att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt. Och det vi kontrollerar är när man får ett nytt uppdrag så ska man lämna in ett underlag som vi granskar, sen ska man löpande en gång om året lämna in ett ekonomiskt underlag för hur det ser ut för sin huvudman som vi granskar. Och även när uppdraget upphör, ska man då göra en slutgiltig granskning så att säga. Sen är det vi som fattar besluten också om vem som ska få bli god man eller förvaltare i ett visst ärende. Det är vi som fattar beslut vid ett byte. Om det är någon som inte vill ha kvar sitt uppdrag eller om det är någon som begär att man inte är nöjd med sin gode man. Vi fattar löpande beslut också och kontrollerar under uppdraget, det vill säga om det är så att man behöver göra ett större uttag till sin huvudman, större summa pengar, och vi fattar också beslut om man ska sälja en fastighet eller om man, ska vara, eller om man är delägare i ett dödsbo till exempel. Sen blir vi också involverade i de här ärendena när det är en mindreårig som är under 18 som kanske ärvdar en lite större summa pengar, eller man får en större summa pengar utbetald från ett försäkringsbolag. Då är det så att hamnar den verksamheten hos oss också och där vi kontrollerar. Men när det då är ett nytt godmanskap eller förvaltarskap så är det tingsrätten som fattar beslut om det, så det är inte vi på överförmyndaren som fattar de besluten. Vi gör en utredning och vi kontrollerar och säkerställer att allting ser okej okay ut och att man uppfyller kraven enligt lagen och så ser vi till att det blir ett godmanskap om vi tycker det, alternativt att vi avstyrker att det här, här finns inte grund för ett godmanskap helt enkelt. Sen utöver det så har vi en annan myndighet som kontrollerar oss och vår verksamhet en gång om året, och det är Länsstyrelsen. De kommer på besök, och brukar de göra i oktober, november varje år och titta hur vi sköter oss. helt enkelt. Vi är en ganska i verksamhet, vi är väldigt, väldigt hårt styrda utav lagtexten. Vi har inte så mycket utrymme att hitta på egna beslut och egna saker, utan lagtexten är väldigt tydlig där på vad som gäller och hur vi får lov att agera. Man kan säga att vi har en liten liten fyrkant och inom ramen av den kan vi sticka ut och sväva ut i lite egna beslut, men den är ganska snäv. Och man kan väl säga att för att man ska få en god man eller förvaltare så krävs det alltid enligt lagtexten att det måste finnas ett medicinskt krav. Det vill säga man måste ha någon slags medicinsk åkomma för att man ska uppfylla kravet enligt lagens mening för att man ska få en god man. Det räcker alltså inte att man behöver hjälp med någonting utan det måste faktiskt finnas som ett krav. Och det är en diskussion som vi har ganska ofta tillsammans med socialförvaltningen i de olika kommunerna. För det är inte alltid helt enkelt att veta var den här gränsdragningen går. Är det hjälp från överförmyndaren Eller är det hjälp från socialförvaltningen? Och ibland så är det så att våra huvudmän handlar lite grann mellan stolarna. Vår lagstiftning säger nej. Det finns inte grund för att anordna ett godmanskap här. Och socialförvaltningens lagstiftning säger samma sak. Och då måste man samverka och försöka hitta en lösning så att det blir så bra som möjligt. Hur ser det ut i just Åstorp då? Ja, totalt har vi cirka 1000 ärenden i våra fyra kommuner. Och cirka 215 ärenden i Åstorps kommun. Men det har blivit en utveckling som har skett de senaste åren. Generellt så har ju antalet- <skratt> Antalet ärenden har ökat och den utvecklingen det kan man nog se i hela Sverige, att det är allt fler som behöver hjälp av en god man eller förvaltare. Och det går ner i åldrarna också, det är allt fler yngre personer som behöver hjälpen. Men just i år har vi faktiskt sett en lite annorlunda utveckling. När jag var här sist hos säger för två år sedan, så var det ungefär 265 personer som hade en god man eller förvaltare. Och Nu är det då 215, och det är ganska intressant för i de flesta kommunerna och även i de andra tre kommunerna som vi samarbetar med så har ju de här ärendena ökat. Och Vad det egentligen beror på, Ja, jag kan inte riktigt svara på det om jag ska vara ärlig, men det är allt färre personer här i er kommun som har det behovet av det, behov av hjälp, och det ska ni vara stolta över tycker jag, för det betyder att man tar väl hand om sina medborgare här i den här kommunen. Det är också väldigt intressant om man tittar här på hur många uppdrag som finns i just Åstopp. Tittar man på antalet förvaltarskap som är 20 stycken, så om man jämför med Perstopp då, som är vår minsta kommun, och i Perstopp så bor det cirka 7500 personer, och där har 21 personer förvaltare, så det är en intressant utveckling att se också. Åstopp är ja, det är en, det är en positiv utveckling helt enkelt. Skillnaden mellan förvaltare och Ja. ja. Det är egentligen bara en sak som skiljer dem två åt, man får hjälp, det är samma sak om man får hjälp av, det, man har, det är samma typ av uppdrag, men det som skiljer är att ett godmanskap är helt frivilligt och ett förvaltarskap är, det är tvingande, det kan man inte själv besluta. En annan sak också som kan vara intressant det är ju antalet ensamkommande barn. I dagsläget har man bara ett enda ensamkommande barn kvar i Åstorp. Och för en, ja, vad ska jag säga, fyra år sedan ungefär så hade man ju över 30 tror jag. Så Det är också en intressant utveckling som har skett. Det som vi jobbar med hos oss i verksamheten, våra mål som vi har och försöker bli lite bättre på, det är dels att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för att vi ska få välkvalificerade medarbetare som jobbar hos oss. Vi jobbar också på att vi ska ha ett bra bemötande gentemot de som kontaktar oss och att vi ska vara tillgängliga att det ska vara lätt att nå oss och att man ska få svar på sina frågor. Eh, vi har också som målsättning att vi ska ha en handläggningstid på max två månader. Eh, och det där med Handläggningstiden den är inte alltid någonting som vi kan styra över. Utan det beror på vad vi får in för underlag för att vi ska kunna hantera det. Eh, I många fall så behöver vi ha in ett läkarintyg för att kunna säkerställa att personen i fråga faktiskt har en medicinsk nedsättning som gör att det finns grund för godmanskap eller förvaltarskap. Och ibland kan det ta väldigt lång tid att få in det. Och då drar jag handläggningstiden ut på tiden, men det som är viktigt för oss det är, att det är inte vi som inte gör vad vi ska utan det är faktorer som ligger utanför vår kontroll. <tryck> Ett annat mål vi har det är också att det ska vara lika arvödering till ställföreträdarna. Så att om man god man i bjuv så ska man ha likvärdigt arvodo som om man är god man i årstopp. Det ska inte skiljas åt. Och det är också det som är hela andemeningen med det här samarbetet mellan våra fyra kommuner. Det är att det ska vara en gemensam nämnd och inte längre fyra enskilda kommuner som arbetar på fyra olika sätt. Länsstyrelsens inspektion, ja. de var hos oss nu sist i oktober och tittade. Och vi har aldrig tidigare fått ett sånt bra protokoll som vi fick den här gången. Och Det är ju fantastiskt roligt att det är på det sättet. Det är också ett bevis på att den här samverkan vi har faktiskt har gett resultat och visar på att det är bra. Och Vi är mycket mindre sårbara också. Det finns alltid tjänstemän på plats och vi har alltid politiker som tjänstgör. Det är aldrig någon som inte kan få hjälp av oss för att vi finns där alltid. Och det man sa från Länsstyrelsens sida är att det är god ordning, det är lätt att hitta, ordning och reda bland akterna, väl genomtänkta beslut, och... Är det min stänga? Oj, Herregud, jag tror jag stängde av ljudet. Jag ber verkligen om ursäkt för det. Verkligen, förlåt. De gav oss viss kritik i ett ärende och det var i befrielse då från att inkomma med en förteckning. Det är det man gör i inledningsskedet av alla nya uppdrag, att man, det var inte min, Nej, det var ju tur. I början av varje ärende när man då lämnar in en förteckning, och där hade vi i ett ärende lämnat befrielse från att inkomma med det. Därför att vi hade fått in underlag som visade på att den här personen har inga bankkonton överhuvudtaget Så det fanns ingenting att redovisa. Men det fick vi kritik av landstyrelsen för, för det skulle vi ändå gjort. Hur vi skulle gjort det, det vet jag dock inte riktigt, men så är det. Utmaningar som vi har framför oss den närmsta tiden. Kan vi hitta den vägen i de andra tre kommunerna som man har hittat här i Åstorp, det vill säga att det är allt färre personer som behöver vår hjälp, så är vi ju på rätt spår. Och Det är det som är vår mening också. Har man hjälp av en god man eller förvaltare så är ju inte tanken att man ska ha det för resten av sitt liv, utan det ska hela tiden omprövas och titta och och ha en uppföljning och se att nej, den här personen klarar sig utan och då ska man inte längre ha den hjälpen. Men tittar man generellt i hela Sverige så är det som sagt betydligt fler personer som har behov av hjälp och eh, allt fler yngre personer. Många som har eh, psykisk ohälsa kopplat tillsammans med missbruksproblematik. Det är ganska vanligt tyvärr. Det bästa är att man kan jobba med förebyggande verksamhet och det måste vi göra tillsammans med de andra verksamheterna inom kommunen. Socialförvaltningen, skolan, budget- och skuldrådgivningen. Hitta andra vägar och andra sätt att hjälpa till kanske innan man behöver den här hjälpen. Vi har en utmaning också när det gäller tingsrätten. Vi måste synka lite bättre med dem. Vi har en hel del diskussioner där och vi har fått ganska många beslut emot oss den senaste tiden där tingsrätten har fått beslut om att en person ska ha god man utan att man uppfyller kraven i lagtexten. Så vi lägger ganska mycket tid på att överklaga de här besluten. Även om vi också ser att det finns ett hjälpbehov så måste vi ändå uppfylla de kraven som finns. Och sen så behöver vi också fler ställföreträdare, det vill säga fler personer som vill vara goda män och förvaltare. Det är nog egentligen den allra, allra största utmaningen som vi har. Ja, det var min presentation. Ingen som har några frågor eller funderingar? Ja, fullmäktige, några frågor? Nils Gäran. Ja, jag har äh, en gud vän som berör det. En gud man. Han ja, hade män förflyttat i och äldre borde. Och omgivningen kunde hennes syskon och äh, mig som var hennes vänner. Det här är förslag på en person, men att han sätter tidsrättet till en Och vi tycker att det fungerar urusigt. Bland annat den här personen såg den här gamla, ett attraktivt bil från delen av värdet. Och man det att så? Jag vet att det, det är tyst att vi på saker och ting så. Men alltså, jag, tycker, jag vill ändå säga det. Jag tror att man inte helt lusigt abril är bara så. När kom kombin är det finns inget rakt svar på den frågan. Man kan säga att ja det kan man få lov att göra, men man kan också säga att nej, det får man inte. När det är ett godmanskap så bygger det helt och hållet på samtycke, det innebär att den som har en god man måste samtycka. Sen finns det ett undantag, det är ju om man då är dement, om man, men då krävs att det finns ett läkarintyg som faktiskt säger uttryckligen att den här personen inte förstår vad saken gäller. Och just i det här fallet kan jag inte svara på hur det har gått till, men finns det inget läkarintyg som säger att personen i fråga inte förstår vad saken gäller? Och huvudmannen då har samtyckt till den här försäljningen så kan vi inte göra någonting för att så länge huvudmannen samtycker, så är det huvudmannens egen vilja som gäller. Den kan vi aldrig gå över. Men är det så att den goda mannen har sålt bilen utan huvudmannens samtycke och huvudmannen har motsatt sig det, så är det såklart inte okej okay hantering. Men jag vågar inte svara på hur det har gått till in i detalj men ja, det, det kan ha funnits anledningar som gör att man behövde sälja den, huvudmannens ekonomi kanske att, krävde att man behövde sälja den, det, det vågar jag inte svara på, tyvärr. – Vivica Andreasson, välkommen fram. – Tack ordförande, ledamöter. Jag har några stycken frågor som jag ska dra lite fort. Först, Tusen tack för en bra presentation och grattis till så bra omdömen från Länsstyrelsen. Jag instämmer. Jag vet inte om man skulle gjort annorlunda där i det fallet. Eh, en fråga. När, när man inte kan få en god man, kan man säga ett personligt ombud då går in och kan ta den rollen? Ja, det kan finnas lite olika alternativ. Man kan lösa det med hjälp av en fullmakt också. Eh, och sen kan det finnas ett personligt ombud. Och det kan ju finnas kontaktperson och så vidare. Men man kan ju inte få riktigt samma hjälp. Nej. Det, man kan säga det är mer omfattande hjälp man kan få när man har ett godmanskap i förhållande till ett ombud. Sen tänkte jag på det här du sa att det gått från 265 ner till 215 typ ish. Jag noterade att det är rätt mycket ensamkommande som då, har, jag vet inte om det att man har vuxit upp och blivit myndig och inte behöver ha förvaltare egentligen, så därför svann en 30 stycken. Har vi, jag, jag kan inte huvudet men har vi i samma Följer vår budget på överförmyndarnämnden då i samma linje att vi backar eller det krävs mer resurser för de ärenden som är kvar? Eller kan man se en minskning i den biten? Eh, budgeten tror jag i alla fall, jag kan inte riktigt er budget här men jag tror väl att det är så att det baseras på invånarantalet respektive kommun så det har ingenting med antalet ärenden att göra. Det som påverkar däremot är ju arvoderna som betals ut. Okej. Okay. Mm. Mm. Tack. Då noterar jag att talarlistan är tom. Så jag vill tacka Josephine och Panilla för er presentation. Och fråga fullmäktige om vi kan notera informationen till protokollet. Ja, ja. Mm. Tack. Vi har kommit till punkten 7 som är eventuella avsägelse av val. Vi har fått in en avsägelse av uppdraget som ledamot i bildningsnämnden från Jim Fri. Kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Jag finner att fullmäktige godkänner avsägelsen. Vi har fått in en avsägelse av uppdraget som ersätter i bildningsnämnden från Malin Karlsson från Moderaterna. Kan kommunfullmäktige godkänna avsägelsen? Jag finner att fullmäktige godkänner avsägelsen. Jag frågar kommunfullmäktige om det avsätts göra några fyllnadsval till vakanta platser, lämna ordet fritt. Klara, ja. välkommen fram. Så, ja. Moderaterna skulle vilja göra ett fyllnadsval till platsen som ledamot i bildningsnämnden och ersättare i bildningsnämnden, och till ledamot så skulle jag vilja föreslå Malin Karlsson och till ersättare så vill jag föreslå Charlotte Amnesgård-Gren. Tack. Tack för det Klara. Ni har hört förslaget från Klara. Är det fullmäktiges mening att utse Malin Karlsson till ledamot i bildningsnämnden? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar enligt Klaras förslag till beslut. När jag hört förslaget gällande ersättare i bildningsnämnden från Klara, är det fullmäktiges mening att utse Charlotta Gren till ersättare i bildningsnämnden? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar enligt Klaras förslag till beslut. Ja. Vi har kommit till punkten 8, eventuellt nyinkomna frågor. Det har inkommit en fråga från Åsa Holmén ställt till kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg, som även är ersättare i kultur- och fritidsnämnden gällande kultur- och fritidsnämndens kompensatoriska uppdrag. Jag frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. Ja. Eh. Peter Lindberg har begärt ordet, välkommen fram, Peter. Tack för det ordförande och tack för frågan Åsa. Som inleds med lite text och funderingar i kultur- och fritidsnämndens budget för 2023 men även i budgetåren framöver så finns det en post på 700 000 kronor som handlar om ett så kallat kompensatoriskt uppdrag det handlar enligt reglementet för nämnden om att minska effekten av segregation och utanförskap och därav Åsas fråga Är det möjligt för olika föreningar såväl inom idrott som kultur att ansöka om medel som uppfyller ett kompensatoriskt uppdrag eller vilket tillvägagångssätt råder? Och svaret är då den organisatoriska utredningen som föreslog att KNFs Reglementet skulle innehålla ett kompensatoriskt uppdrag ställde förslaget på remiss och bildningsförvaltningen redogjorde i sitt svar för konsekvenserna av förslaget. Förvaltningen föreslog att inrätta motsvarande en heltidstjänst för att ta sig an uppdraget beräknad kostnaden för tjänsten är 600 000 kronor samt 100 000 kronor för en kringkostnad. Kringkostnader. Arvodes organisationsgruppen ansåg att den nya tjänsten får stor betydelse när det gäller att stimulera barn och ungdomar till meningsfull fritidsutsättning och att den blir en effektiv förstärkning både i kommunens integrationsarbete och i det förebyggande arbetet mot droger och kriminalitet. Tjänsten är tillsatt sedan den 4 april och kompensatoriska insatser som planeras och Nu, tack vare förstärkningen kan genomföras, innefattar bland annat införandet av aktivitet förebygger, inrättande av seniorsportskol, utökade insatser för att nå fler med konst och kultur startar till höstterminen 23. Den nya tjänsten innebär att kultur- och fritidsverksamheten i högre grad kan arbeta i uppsökande gör fler utlokaliserade insatser och arbeta med fler samverkansprojekt med föreningslivet. Inga medel har således direkt avsatts för att föreningar ska kunna söka penningarbidrag. Däremot kommer föreningar att ges möjligheten att vara delaktiga i insatser. Exempelvis kan föreningar, föreningar delta i aktivitet, förebygga och få ekonomisk ersättning för de ledare som deltar i verksamheten. I tätare dialog med föreningslivet bland annat vid ett stort dialogmöte som skedde nu i april i torsdags, hoppas kommunen kunna formulera fler insatser som gynnar både kommunen, föreningslivet och medborgarna. Tack för det Peter, Då har Åsa Holmen begärt ordet, välkommen fram Åsa. Tack för det ordförande och fullmäktige och ersättare. Jag har ju haft upp den här frågeställningen tidigare i budgetsammanhang och efterlyst just hur det ska utformas kring det här kompensatoriska uppdraget som idag ligger på bildningsförvaltningen och bildningsnämnden. Och då får vi då till svar att det är en ny tjänst inrättad för 600 000 som då har till uppdrag att minska då effekterna av utanförskap och ett uppdelat samhälle i Åstrops kommun. För det är ju enligt reglementet som vi senare ska anta här idag. 600 000 för att då även stimulera våra olika föreningar såväl idrott som kultur för att uppnå det här målet. Och budgetmässigt ordförande ligger där då 100 000 i en pott kvar som jag antar då kanske har gått till annan projektverksamhet. Jag tackar för det beskedet och inser att den här personen då som han har nyinrättat en tjänst för ska arbeta effektivt och vara spindlen i nätet och kanske inte enbart utgå från kultur och för jag ser ju i reglementerna som vi ska anta här längre fram att det är fler nämnder som ska arbeta med utanförskap och vårt uppdelade samhälle, helt enkelt jobba med integration. Det jag skulle vilja att den här tjänsten inrymmer är att på ett mycket tydligt sätt involvera våra föreningar och det var min andemening när jag skrev frågeställningen att det var en förhoppning för vi har ju framträdande kulturföreningar och idrottsföreningar som idag jobbar med just det som handlar om integration och eventuellt utanförskap, man involverar ungdomar, barn och ungdomar tidigt i after Vi har flera idrottsföreningar, det kan vara ett sätt att skapa en integration och då fånga upp våra ungdomar på ett bra sätt. Så jag ser med spänning fram mot den här tjänsten och ska följa arbetet där i hur det här kommer att se ut framöver och hur den dialogen mellan olika föreningar som idag är framträdena som jobbar väldigt mycket med barn och ungdomar i olika situationer för att vi ska få in alla våra ungdomar i den här gemenskapen i integrationen. Tack så mycket. Tack för det, Åsa. Då ser jag att talarlistan är tom. Och då frågar jag kommande för om vi kan anse att debatten är avslutad. Vi har kommit till punkten 9. Eventuellt nöjnkomna interpellationer. Det har inkommit en interpellation från Åsa Holmén ställd till kommunstyrelsens ordförande Peter Lindberg gällande avstängningen av Trädgårdsgatan. Och jag frågar kommunfullmäktige om interpellationen med dess åtta frågor får ställas. Peter Lindberg har begärt ordet till slut. Välkommen fram, Peter. Tack för det, ordförande, det är inte alltid man är riktigt bekväm med tekniken, men den fungerar den bra. Ja, jag har fått en interpellation från Åsa Allmän. tackar för den, och eh, själva frågan huvud Överskriften är på vilka grunder har kommunstyrelsen beslutat om att ta en eller om en permanent avstängning av trägersgatan sen är det en inledande text som den förmodare att ni har läst. Men första frågan är då, på vilka grunder sker en permanent avstängning av Trägersgatan. Och svaret är att på grund av fordon framförs i allt för hög hastighet, trots att hastigheten bara är satt i 30 km. Fråga två. Utifrån tillgänglighet och attraktivitet, hur påverkas befolkningens möjligheter att ta sig till Arena Oster, som ska vara en hall för alla? Och svaret då, man kan gå och cykla utan att vara rädd för att bli påkörd. Trafiken är tänkt att komma från Malmövägen. Fråga 3, Finns det en senare trafikutredning efter. PM1 från Rumble 2015 som pekar på stor problematik med biltrafikflödet som har föranlett åtgärder kring avstängningen. Och svaret, inte någon utredning som har påtalat avstängningen. Avstängningen sker då många anser att hastigheten är för hög. Fråga 4. Det framgår inte i kommunstyrelsens beslut när den permanenta avstängningen ska genomföras. Och hur den kommer att utformas nu när nygatan inte ska stängas av. När sker avstängningen av trädgårdsgatan, och hur kommer utformningen av avstängningen se ut? Innan avstängningen kommer allmänheten att informeras i god tid. I tjänsteskrivelsen finns exempel på hur avstängningen är tänkt att utformas och den lär väl ske någon gång här under året Fråga 5. Varför har ingen risk- och konsekvensanalys genomförts före beslut om en definitiv stängning av trädgårdsgatan? Stängningen är növatterad på grund av allmänhetens oro gällande hastigheten under flera år. Fråga 6. Finns det en analys över helheten kring biltrafiken när den nu leds över andra närliggande gator? Malmövägen, Ormastomsgatan samt Västergatan och i så fall hur ser den ut? Nej, ingenting utöver tjänsteskrivelsen. Fråga 7, Vilken trafik och hastighetsdämpande, vilka trafik och hastighetsstämpande åtgärder har vidtagits innan beslut om avstängning av Trädgårdsgatan togs? Tvinga trafiken att samsas genom avsmålningar, detta har lätt till att man kör fortare för att hinna först. Fråga 8. Vilka åtgärder har gjorts i förebyggande syfte för att förbättra trafiksäkerheten för cykel och fotgängare på Träskgatan? Och svaret är avsmålning av biltrafiken i övrigt har man avvaktat nöja arenan och därefter kommit igång kommit, kommer gång- och cykeltrafiken prioriteras för miljöns eh, skull och folkhälsan. Tack för det Peter, Åsa Holmén har begärt ordet, välkomna fram Åsa. Tack för det ordförande, tackar så mycket för svaret och glömde jag att tacka för svaret på min fråga så gör jag det nu, det är möjligt att det var så. Jag är och mitt parti var delaktiga på kommunstyrelsen där vi är inbjudna som parti och där var även representanter från allmänheten på det mötet som ställde frågor angående det här förslaget till en permanent avstängning. Det är ingen tillfällig utan kommunstyrelsen antog då en permanent avstängning av Trädgårdsgatan i Åstorp. Eh, vi är nog alla medvetna om att eh, trafiken på Trädgårdsgatan även innan vi eh, fick eh, Arena i Åstorp var rätt så intensiv. Det kan vi ju se i eh, olika anmälningar från olika personer. Om jag som enskild ledamot begär ut detta. Och det är ju så att jag har gjort det och sett att under årens lopp har det varit en del personer som har haft anmärkningar på trafiksituationen på Trädgårdsgatan. Och det som då kommunen tidigare har haft som ståndpunkt, det hänvisar jag även till här i interpellationen, är olika hastighetsbegränsningar, hastighetsdämpande åtgärder, det kan vara i form av att ha hastighetskamera, man kan smalna av vägen exempelvis, eller andra bullerdämpande åtgärder. Den delen har ju kommunicerats utåt till oss i allmänheten och till oss förtroendevalda på den länken som jag också hänvisar till i min interpellation, som man då hittar under Årstor.se Bygga, bo, miljö, trafik, gata, parkering kring då trafiksäkerheten. och Det är den tidigare hänvisningen som vi som politiker och allmänhet har fått att det är inriktningen för kommunen. Så därav min fråga och mina frågor kring hur helt plötsligt det blev en permanent, ingen tillfällig avstängning av Trädgårdsgatan utan en permanent avstängning. Jag hänvisar till det här pm eh, som gjordes. Eh, i samband med att vi skulle bygga en ny idrottshall, en ny arrangemangshall. Det finns ingen annan trafikutredning som ett underlag för byggandet av Arena Östopp. Och Då får vi ändå ha med i beaktan att det har varit en del som bor längs Trädgårdsgatan som har haft synpunkter innan byggandet kom igång, för där var ju en ishall, Redan då. Men det gjordes inte i det skedet någon utförlig trafikutredning. Utan i PM1, som finns då som ett underlag till min interpellation, så står det talat just om och Då säger det här PM1 från Rambol att det bedöms inte medförande några problem med arenabygandet längs Trädgårdsgatan, det blir ingen problematik kring trafiksituationen. Det var i det skedet, sen vet vi alla som sitter här och alla som lyssnar på debatten att det blev en annan hall, det blev en mycket större arrangemangshall en idrottshall. Det beslutades en gång i tiden 2015 att vi skulle ha en hall men det blev två idrottshallar. Därmed så blev det ju också kanske en annan trafiksituation för alla som skulle ta sig till och från arrangemangshallen som senare blev Arena Stop. I det skedet får vi nog vara lite efterkloka och säga så här ordförande att det är en annan typ av hall och trafiksituationen skulle då i det läget när vi då kanske insåg att det skulle bli en större hall, då skulle det genomföras en utförlig trafikutredning. Så att vi var proaktiva och att vi kunde se den här trafiksituationen som en svårighet, att det blev inte säkert för de som skulle ta sig till och från. Och vi ska såklart begränsa, vi ska såklart se till så att vi har en bra situation för dem som tar sig dit, ehm, antingen om man går eller om man cyklar. Jag får nog fullmäktiges ordförande komma tillbaka för nu är min tid ute just nu, jag återkommer. Tack. Du är välkommen Åsa. då är du välkommen fram igen har allt rätt till. Det var lite kring historiken och vilka olika utgångspunkter vi har haft tidigare. Och det är då inte gjort någon vidare risk- och konsekvensanalys av den här permanenta avstängningen, det finns inte med i handlingarna till kommunstyrelsen som då har antagit det här ärendet och tagit ett beslut om den här avstängningen. Det finns inte med någon utförligare beskrivning som ligger till grund för att göra den här avstängningen av Trädgårdsgatan inget underlag där det har påvisats någon form av hur många olika personer har klagat och vad har de i så fall klagat på. Hur mycket fordonsrörelse har varit längs med Trädgårdsgatan? Det finns inte med i underlaget till kommunstyrelsen och därmed finns det då ingen Risk- och konsekvensanalys för det här definitiva beslutet. Det finns ingen tydlig karta heller för, i kommunstyrelsens handlingar. För att i den tjänsteskrivelsen som kommunstyrelsens ordförande hänvisar till så var det även tanken att stänga Nygaten. Så jag skulle bara vilja ha ett klart besked. Hur kommer den här stängningen? se ut var kommer det stängas av någonstans, i vilken del av Trädgårdsgatan, så att eh, vi får ett klart besked kring den delen, för det framkommer inte om du tittar i kommunstyrelsens handlingar. Det finns eh, en konsekvens att vi ska då inte Köra bil på Trädgårdsgatan, Men det kan ju konsekvensen bli, ordförande, att andra vägar an används mer. Malmövägen, Ormastoppsgatan, Västergatan. Hur ser analysen från kommunens sida ut kring att vi använder och trafikflödet nyttjas på andra vägar? Det efterlyser vi också. Och vilka olika förebyggande förebyggande delar har gjort för att förbättra trafiksäkerheten för för cykel och fotgängare som då ska prioriteras självklart på Trädgårdsgatan. Innan den här permanenta avstängningen sker, för det är ju så att vi ofta gör olika åtgärder fram till att vi väljer att permanent stänga en, en väg. Så att det finns tydligt och klart med underlaget. Vi har ju tidigare pratat under förra mandatperiod hur viktigt det är med tillförlitligt underlag, med konsekvensanalys, inför ett viktigt beslut. Det är möjligt att det kommer i efterhand, att det är den här tjänsteskrivelsen som ligger till grund för själva ärendet, och sen kommer konsekvensanalysen framåt, när väl det blir då ett genomförande av den här permanenta avstängningen. För min del så hade det varit bättre att få allt det på plats innan den här avstängningen sker. Och vi fick ett datum här av fullmäktiges ordförande, jag ska se om jag noterade rätt här, eller jag skrev, om jag skrev det på det här pappret, men det var ju under senare delen av det här året, så jag tror att det var så att vi hade kunnat få på plats den här konsekvensanalysen i det underlaget som fanns i kommunstyrelsen så att det hade varit tydligt och klart för oss i fullmäktige men även för allmänheten hur det här såg ut med den permanenta avstängningen. Det är det jag efterlyser, och jag får en del besked här, att det inte behövs någon konsekvensanalys uppenbarligen, utan det räcker med att det finns några som har anmält, men jag vet inte hur många som har anmält och klagat på trafiksituationen. Jag vet inte heller som fullmäktigeledamot exakt vilka olika åtgärder mer att man har smalnat av Trädgårdsgatan vilka åtgärder som är gjorda innan den här avstängningen sker. Det framkommer inte i interpellationssvaret, det framkommer inte i det ärendet på kommunstyrelsen. och nu ordförande höll jag tiden på mina minuter och tackar för möjligheten att lyfta den här frågan som är oerhört viktig för en förbättrad trafiksituation men även ett bra underlag för ett framtida beslut, tack. – Tack för det Åsa. Peter Lindberg, jag ordet. välkommen fram Peter. – Tack för det, ordförande. Ja, jag ska inte bli så långrandig som Åsa, men och, och, e, först där inlägget från Åsa var att det uppfattade jag faktiskt ingen fråga, men det var det kanske inte heller, men det kom nu. E, ja. E, vi har väl som grupp kunnat själv, varit lite självkritiska på underlaget. Vi har klagat på det gamla störet, och jag kan väl också säga att det här skulle väl egentligen se bättre ut. Lite för vår del, varför det här var att det genom hela vägen var att vi som du har representanter i tekniska utskottet fick hur bra svar där. Liksom det väldigt ofta förekommande felanmälningar på den här felen mellan appen från Åstopp och liknande. Sen, däremot var avstängningen ska ske och den var ju uppe på KS och där var ju en liberal vattenrepresentant och fick svar det liksom att det blir en naturlig del i den cykelstegen som går där redan. Och där är ju tanken att eh, avstängningen ska ske. Och eh, lite väl, och nu ska jag inte ta, eh, för jag har inte riktigt riktigt hundra här men jag kan tänka mig varför just att eh, själva avstängningen kommer att dra ut lite på tiden, det är för att planeras för en, en cykelsteg på ena sidan ju, och göra det tydligt säkrare för gående och cyklister. Tack för det Peter. Ronny Sandberg, välkommen fram Ronny. Tack så mycket ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare. Eh, Åsa efterlyser en konsekvensanalys och sådant. Och ibland är det bra att vara gammal och ibland att man har lite minne också. Vi ett detaljplanet beslut. Här antogs en detaljplan. Jag ska säga att jag har inte datumen så jag inte minnet. Men jag tror en drygt 15 år gammal detaljplan. I den tog man fram ett förslag att man skulle stänga av trädgårdsgatorna. Så detta är ju ett fullföljande av den gamla detaljplanen. Genomförandetiden givetvis har gått ut, men den är ju fortfarande gällande. Så att det är en fortsättning av den detaljplanen. Då, precis som nu, var ju problemen den höga trafiken. Åtgärder som har gjorts, ja det är klart de här avsmalningarna. Man kan också säga att under ett antal år har vi haft ännu mer, inte bulor utan har det varit hålor där och allt sånt som har försökt dämpa hastigheten. Det har inte lyckats speciellt väl, för man har kört oerhört fort ändå. Så någonstans tycker jag man bara fullföljer den gamla detaljplanen. Att inte det har kommit med det är lite olyckligt i handlingarna, men det är klart här är tjänstemän som inte har letat djupt nog kanske i arkivet. Jag tror det här blir ett bra förslag, sen gäller det bara att titta på en utformning, men det löser vi. Tack för det Ronny, då har Nils Göran Nilsson begärt ordet, välkommen från Nils Göran. Ordförande, för det ledamöter att Ja, eh, vi har, vet ju att eh, en av de stora problemen i vår kommun när det gäller tryggheten det är faktiskt trafiken. Vi måste ju göra någonting utan det, det är alldeles för många som kör runt och, och kör för fort och så vidare. Jag vi har samma problem uppe på Björnäs till exempel. Jag tänker när de kommer i 90 där som jag har 30 att skulle vi ha en sten och kasta framför bilen. Men alltså, vi måste ju göra någonting åt det, och detta är ju ett problem som man har haft i Trädgårdsgården. Det är många som cyklar här också, som åker till skolan, kulaskolan från den sidan. Och det är jag tycker, ett väldigt bra beslut att man ska stänga där. Och sen har vi gjort vid Västergatan så där kan man ju inte köra så fort som man nu tvingas köra den vägen. Så jag tycker vi har väl åtgärdat en del. Jag tycker det är ett steg i rätt riktning. Jag tycker det är positivt. Tack. – Tack för det Nils Murat Önspalski har begärt ordet välkommen fram Murat. – Tack herr ordförande, ledamöter jag att höra. Eh, 20, du då, 15 år gammal Ja, 15 år sedan hade vi inte beslutat om Möjöbjörshögskolan heller. Det är ett detaljplanarbete som har förändrats. där förutsättningar har förändrats från 15 år sedan till idag. Jag som är en av de som kör på den gatan väldigt mycket. Det är ofta väldigt mycket de som bor runt omkring i området som man ser kör fort. Man svänger in på gatan och sånt. Inte alltid. Men det betyder att man kanske inte löser problemet genom att stänga av gatan. Vi har en bergskola som, som ska ha sin huvudbyggnad tillfarten till dem via Villagatan, precis där man planerar på att stänga av. Jo. Matleveranser och sånt ska komma in från det hållet, inte matleveranser. Får gärna titta i ritningarna, jag har varit med och tagit beslut om skolan. Så. Eh. Där finns ju andra åtgärder man kan prova. Där är de här fallluckorna som ni kanske vet, som öppnas vid en viss hastighet, som gör att man faktiskt inte kan köra för fort utan att förstöra sin bil. Det är en möjlig lösning. Man kanske ska titta på lite alternativ innan man tar en drastisk åtgärd och stänger gatan. Och har man stängt den så är den liksom stängd. Det är bara en utmaning att titta och göra en ny riskkonsekvensanalys. Tack! –Tack för det. –Tack –Tack för ordet, ordförande. Det är ju så att det finns en detaljplan från 2007 och det är alldeles korrekt att i den delen så fanns det med att göra en avstängning av Trädgårdsgatan. Den har ju dock några år på nacken så att jag tänker att någonstans, och jag tror att jag ändå fick delvis rätt även om det kanske satt långt inne från, från styret och från Ronny Sandberg, att det hade varit klädsamt att ha med den delen i underlaget, detaljplanen vad den då påvisar och även en uppdaterad konsekvensanalys även om vi då anser att de andra vägarna Malmövägen och Västergatan och Åmastopsgatan kommer att kunna hantera den här trafiksituationen. tycker också jag kan se här i debatten att en del i återgad har vidtagits men inte varit tillräckliga men att det finns andra förslag på bullerdämpande åtgärder eller hastighetsdämpande åtgärder som också kunde påvisas och även då inte bara visar det här i tekniska utskottet hur många felanmälan som har kommit in. Jag kunde också se det i ett tidigt skede i den handlingen som tekniska kontorets chef redovisade att det fanns en del jag tror det var åtta anmälningar i det läget, men klätsamt att allmänheten, det handlar ju faktiskt om det, det handlar inte om att Liberalerna ska få svar på sina frågor när de går på kommunstyrelsemöten, utan det handlar ju om en allmänhet som ska få besked. Och Detta är ett offentligt möte, det är inte alla möten i vår kommun som är offentliga och det är därför jag vill ha upp den här frågan. Trafiksäkerheten är vi alla är överens om som är av yttersta vikt och vi ska prioritera våra gång- och eh, cykelfotgängare eh, och eh, cykel... Eh, cyklister. cyklister. Det är ju prioriterat eh, sen tidigare och jag tror att eh, fullmäktige håller med mig om att underlaget eh, ska bli tydligare framöver så att vi kan kommunicera detta utåt sett till vår allmänhet som ställer en del frågor i olika sammanhang. Och därav att jag och Liberalerna lyfter den här frågan för att få mer insikt och även föra fram lite synpunkter på ärendet i sin helhet. Och jag tackar för att fler deltog i den här debatten för det visar på ett stort intresse för trafiksäkerhet och den delen, tack. Tack för det Åsa. Då ser jag att talarlistan är tom. Kan komma kommunfullmäckige anse att debatten är avslutad och anse interpellationen besvarad? Vi har kommit till punkt 10. En motion från Moderaterna gällande övergripande strategi för framtidens årstopp. Jag lämnar ordet till Linda. Tack. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Då, välkommen fram Åsa. Tack för det ordförande. Det är ju så att bara påminna allmänheten och er som sitter i fullmäktige att vi liberaler sitter inte någon annan instans utan vår möjlighet att debattera är ju just i fullmäktige och föra fram våra åsikter. Kan behöva klargöra sig emellanåt, jag är medveten om att det uttrycks här att vi ska ha ett snabbt och enkelt fullmäktige och vi ska och begränsad debatt, men detta är viktigt att vi får möjlighet till det. Det hörde inte till lärandet, men jag vill ändå säga det i detta sammanhang. Det blir en frågeställning här kring den här motionen. Den blir ju besvarad, ordförande. Det hänvisas till ett 25-punktsprogram och jag är medveten om att det är de styrande partiernas program som är presenterat som jag antar det är det som hänvisas till i texten här. Och då finns det ju med på två ställen, dels i tjänsteskrivelsen och även i sammanfattningen till motionen här. Och det Är det så ordförande att det punktprogrammet på 25 punkter är politiskt antaget? Eftersom det sker en hänvisning till det, det är väl därför man väljer att besvara motionen. Annars antar jag att de som har skrivit motionen skulle vilja bifalla motionen, men eftersom de nu partiet Moderaterna sitter med och styr vår kommun så antar jag att det jobbas med de här frågeställningarna, de här punkterna just nu men det som vi tar ställning till i fullmäktige är ju politiska dokument, så där har min fråga eftersom det hänvisas till 25-punktsprogrammet i två delar, Det är det här med sammanfattningen i tjänsteskrivelsen men även under punkten barnperspektivet, de styrande partiers 25 punkter. Är det ett antaget politiskt dokument som flera partier då uppenbarligen står bakom eftersom det finns med i underlaget till, till motionen? Så det är väl mer en fundering kring hur det kan liksom ha kommit med som en del i tjänsteskrivelsen. Jag har ju läst nu olika protokoll och olika handlingar från olika nämnder och ser att det görs en omvärldsanalys kring ekonomiska behov till varje nämnd. Är det så att det antas där de här 25 punkter punkterna för varje nämnd som då är specifikt för, för just nämnderna, eftersom det här 25-punktsprogrammet då antas. Jag beklagar att det blev lite långrandigt men jag ville förklara vad jag menade med just den delen eftersom det ligger till grund för att motionen då anses besvarad. Tack. Tack fru Åsa. Jag kan väl ställa frågan lite grann till mig innan jag släpper fram frågor. Så, så tänker jag att motionen är ju en övergripande strategi och i det 25-punktsprogrammet så, så är det ju det styret alltså 25 punkter för för att få ett, ett varmare årstubb, så, så det är också en strategi, så, så att det är inte en antagen plan utan det är fortfarande en strategi, ett mål dit man vill komma. Jag släpper fram Roger Nilsson. Tack för det ordförande, Jag nu svarar du är ju rätt så mycket på frågan och du behöver ju inte begära ordet. Du har ju friheten att äga makten om ordet, så det blir en liten uppräkning. Nej, så är det ju, det finns inte antaget i kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller något sådant. Och En del av de frågorna i 25-punktsprogrammet som vi har angivit är ju redan genomförda, det fanns fattade beslut. Även om det finns fattade beslut är det inte alltid de genomförs med den hastighet man kan önska sig. Då tänker jag på väntsalen till exempel som Åsa själv brukar poängtera, tar lång tid och få igenom vissa frågor och så är det ju. Och Skolan har ju jobbat med ett antal av de frågor som vi driver nu. Socialförvaltningen har jobbat med äldrefrågorna och så här. Sen om vi är nöjda med det resultat där vi är idag och det sättet vi har kommit fram kan ju vara olika. Och vi har varit konkreta väldigt i en del frågor, en del är inte konkreta. Och där är vi inte framme exakt hur man ska arbeta med dem, utan vi jobbar ju med många frågor tillsammans, givetvis med alla våra anställda, för att förbättra dessa punkter och mycket, mycket annat. Sen är det ett lek med orden, med bifall och besvarad som vi har diskuterat tidigare. Och där tycker jag även att Martin sa: Vissa saker kunde säkert fastställas i ett dokument och har fastställts i ett dokument med ju och beslutats om. Till exempel vad det gäller även pensionärer resande i kommunen. Det är ju beslutat om det, så att det är en blandning, en mix skulle jag vilja säga. Men mycket är hur vi vill driva, i vilken riktning vi vill gå med Österp. Ja, tack. Tack för förtydligande frågor. Åsa, håll med igen. Välkommen fram. Tack för det ordförande och tack för det Roger, ni inser att jag fick ett klargörande kring den delen och det är ju ni som bestämmer och jag lyssnar och lär på många olika sätt. För mig är det ett nytt sätt att lägga in den tjänsteskrivelse som senare då flera partier då antar eftersom 25-punktsprogrammet är säkerligen i många delar bra punkter. Jag har ju tagit del av dem. De är dock rätt övergripande. Dock hade det varit ett medskick här att säga att du kanske på något vis fullmäktige skulle ta ställning till de här 25 punkterna, eller så skulle man baka in dem i olika nämnder. För att det hänvisas just till det här 25-punktsprogrammet, utifrån att det blir besvarat. Det kanske är så att ni andra kan de här utan till, eftersom det hänvisas till punkterna. Jag kan inte alla punkter. Jag fick titta lite vad ni hade kommit fram till, de styrande partierna. Jag hade kanske gjort en annan prioritering. Så någonstans, ordförande, när vi lägger in den tjänsteskrivelse så är det ju inte olagligt, absolut inte, det är bara en nymodighet, jag har inte sett det tidigare där om mina frågor, Och jag väljer att reservera mig mot den delen på det här ärendet för att hur ska jag kunna se, liksom för det första att satsen som är formulerad är svår att bifalla i detta skedet, jag vet inte riktigt vad den innebär. Går jag på besvarad så innebär det också att jag går på den tjänsteskrivelsen som tar upp era 25 punkter som inte finns med i själva ärendet och då är det ju på sin plats att man känner till de här 25 punkterna efter som man besvarar motionen. En liten invändning ordförande. Och jag lämnar en reservation till det här ärendet. Tack. Tack för det, Åsa. Jag ser att talar. Är den skriftlig? eller en muntlig. Åsa, muntlig. Ja. Jag finner att det enbart finns ett förslag till beslut. Vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut? Med en reservation från Åsa till detta. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifallar kommunstyrelsens förslag. Vi har kommit till punkten 11 som är tillfälliga marknadsplatser längs med Torggatan. I ärendet finns två förslag till beslut, att införa tillfälliga marknadsplatser i Åsters kommun samt att anta en säsongstaxa för det samma. Jag önskar att förtydliga att det som fullmäktige ska ta ställning till här idag är det senare förslaget om att anta säsongstaxan då det andra beslutet låg inom kommunstyrelsens beslutsbefogenheter. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack, eh, kommunstyrelsens förslag till beslut är då att fullmäktige ska anta den här säsongstaxan för de nya torgplatserna. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut, och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Och jag ser att talarlistan är tom. Då finner jag att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyret som förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyret som förslag till beslut. Jag tänker att vi tar 20 minuters aktionering för paus. Tillbaka igen 5 över 8. Då har klockan blivit 20.07 och vi återoptar mötet kommunfullmäktige. Vi har kommit till punkten 12, eh, som gäller revidering av reglementet för bildningsnämnden. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att godkänna reglementet för bildningsnämnden. Har vi har hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag lämnar ordet fritt. Jag ser att talarlistan är tom, och då finner jag att enbart finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi har kommit till punkten 13 som är revidering av reglementen för socialnämnden. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Ja, och förslaget här är att godkänna förslaget till reglementen för socialnämnden. Och jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar ordet fritt. Jag ser att talarlistan är tom, och då finner jag att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att mycket bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Vi kommer till punkten 14, som är revidering av reglementet för kultur- och fritidsnämnden. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Och kommunstyrelsens förslag till beslut är att godkänna förslaget på reglementet för kultur- och fritidsnämnden. Tack för det, Linda. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och lämnar ordet fritt. Jag ser att talarlistan är tom. Jag finner att det finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsens förslag till beslut. Fråga kommunförmedling, kan vi besluta enligt detta förslag? Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Punkten 15 eh, som gäller revidering av reglementet för kommunrevisionen. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutsförslaget är att godkänna förslag till reglementet för kommunrevisionen. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar ordet fritt. Jag ser att talarlistan är tom. Och Då finner jag att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket är kommunstyrelsen förslag till beslut. Jag frågar kommunfullmäte, kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäte bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Punkt 16 gäller revidering av reglementen för bygg- och miljönämnden. Jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Beslutförslaget är att godkänna förslag till reglementen för bygg- och miljönämnden.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 som är revidering av reglementet för kommunfullmäktige, jag lämnar ordet till Linda som läser kommunstyrelsens förslag till beslut. Jag har beslutsförslaget att godkänna revideringen av kommunfullmäktiges arbetsordning. Då Har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och lämnar ordet fritt. Jag noterar talarlistan att talarlistan är tom och då har vi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 Tillställs fullmäktige två gånger om året i april och i oktober för att vi ska ta ställning till eventuella åtgärder om vi anser att handläggningen av en motion eller medborgarförslag drar ut på tiden. Jag lämnar ordet till Linda som läser som förslag till beslut. Ja och beslutförslaget är att kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej färdigberedda motioner och medborgarförslag per 2023 04 28. Då har vi hört Linda läsa kommunstyrelsens förslag till beslut och jag yrkar bifall till detta. Jag lämnar ordet fritt. Jag noterar talarlistan är tom och frågar kommunfullmäktige om ni är redo att gå till beslut. Ja. Då finner jag att det enbart finns ett förslag till beslut vilket är som förslag till beslut. Kan vi besluta enligt detta förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Har Vi kommit till punkten 16 som är anmälningar och delgivningar. Det har inkommit ett antal delgivningar till dagens sammanträde, bland annat årsredovisning 2022 för kommunen och de kommunala bolagen som vi kommer att ta ställning till kommande sammanträde. Ni har tagit del av de anmälningar och delgivningar som skickas ut i underlaget och jag frågar kommunfullmäktige om vi kan lägga dessa till handlingarna. Jag finner att fullmäktige beslutar att lägga dessa anmälningar och till handlingar. Då har vi kommit till punkten 17 som är mötets avslutande. Vi har avverkat samtliga kvällens punkter på dagordning, jag tackar samtliga för i kväll och önskar er en fortsatt trevlig kväll och förklarar därmed sammanträdet för avslutat. Tack för kväll.